No, v našem domě nebývá nepořádek, ale naše matka si myslí, že tam nepořádek je. Mm, no, trošku se to kupí, ale tak jako normálně asi. Tak říká se, říká se nepořádek v domě šťastné děti.